Να <Τιμήσ'> ό,τι μπορείς Λίγος <Τιμήσ'> χρόνος είναι αρκετός Για να γίνει ο κόσμος μας καλός Να βοηθάς Βοηθάς Τα το φως πρόσφορας Μη πιο όμορφω θα αρχίζουμε Όλα, σε πιστρέψω με στιγουλιά. Nah.